Раз, раз. Інспектор відділу контролю за правопорушеннями Володимир Сосновий розповідає: електрокарами муніципали їздитимуть по володоріжках у парках. На дорогу ми ними не будемо виїжджати загально користування. Будемо лише в наших парках. Це буде під час масових заходів, а також планові об'їзди парку, які ми будемо здійснювати протягом тижня, там, можливо, два рази, можливо, три рази в тиждень. Максимальна швидкість цих електрокарів – 45 км за годину, каже Володимир Сосновий. На одному заряді вони здатні проїхати 120 км. у нас група інспекторів завжди складається не менше трьох чоловік. Тобто буде водій і ще додатково плюс два інспектора. Може сміло чотири чоловіки поміщаться в такий електрокар. Вільно пересуватися. 120 кілометрів, я думаю, цього достатньо для денного моніторингу. Найчастіше муніципали використовуватимуть їх у парках Шевченка і Загребелля, розповів начальник управління муніципальної інспекції Ігор Максимів. «Є необхідність дуже багато проводити профілактичних бесід з, з риболого по самим. тобто розмір виловної риби, кількість і інші порушення, які можуть вони вчиняти. І відповідно інші порушення можна фіксувати, тобто якісь підпали, відповідні, якісь порушення громадського порядку, засмічення територій. Інспектори наші можуть працювати в будь-яких поводних Умовах, тобто дощ, сніг, будь-які інші погодні умови несприятливі для, там, чи для написання оформлення адміністративного протоколу, чи для внесення постанови, чи для проведення відповідної профілактичної бесіди. Машини муніципалом подарувала компанія-виробник, розповів її директор Олег Кобелянський. Ціну подарунку чоловік називати не захотів. «Наша компанія за соціально відповідальний бізнес, ми хотіли подарувати нашому місту, муніципальній інспекції, ці електромобілі для того, щоб вони якісніше і оперативніше редагували на різноманітні правопорушення і забезпечення спокою наших туристів і мешканців нашого міста». Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.